Любов до спорту привели два старших брати, каже Марія Боруца. Обидва займалися боксом. Це такий, знаєте, запах поту, такий атмосфера зала, дружня. Бачила, які дуже дружні хлопці. Мені хотілося так само пасти в такий колектив. Мати була проти моїх занять боксом, говорить Марія, тому що це не жіночі від спорту. Вона дуже переживала, що мені там зламають ніс, побивають зуби і так далі, і тому подобне. Але я тихенько було втекла з уроків і пішла, записалася. І все, і мамі було тільки одне, одна, один вихід – змиритися з моїм рішенням». На перших змаганнях захворіла, розповідає Марія. «Була зима, чемпіонат області, ми поїхали в Нітішин. Я ще якраз тоді приболіла, Помню, дуже важко було дихати, горло пекло, але, слава Богу, перемога була за мною. За словами Марії Боруця, за рік занять спортом в 2011 році стала кандидаткою в майстри спорту по юніорам. На тренуваннях спарингувалася з хлопцями. Я навпаки просила хлопців, кажу, я тут, спортсменка така, як саме, як ви, а за залом я вже дівчина. Не кажуть, ми не можемо дівчат бити. Тим, що я просила їх бути на рівні, піднімати, Якби сил, удара, там, рівень, і з ними я росла, не жаліла. 24 лютого о 5-й ранку зателефонувала подруга з Харкова, каже Марія. Каже, Машка, капець, бомблять. Я не могла це повірити цим словам, і е, коли я положила слухавку, я Почула в нас віддалені такі вибухи, я після того, такі, знаєте, емоції, викид адреналіну. В перші дні це для мене було страшно. Потім я вирішила, що боятися, треба щось робити. До добровольчого формування авангард вступила 29 лютого, говорить Марія. До того часу до військової справи відношення не мало. Я тут вперше взяла в руки автомат, наш інструктор навчив його розбирати, збирати, чистити, як правильно стріляти, як цілитись. Навчали медицини, як правильно накладати турнікети, як надавати першу допомогу. З ранку до вечора разом з іншими добровольцями працює на кухні, каже Марія. Приходимо на сьому ранку, відкриваємо столову, вже готуємо пайки. Хлопці, які йдуть на ранішню зміну на двох вони забирають пайки, йдуть на службу. Ми продовжуємо свою роботу до 8 вечора, тобто ми кормимо її, сніданком, обідом, вечерю. Ми не хотіли цієї війни, але ми переможемо, говорить Марія. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький.